Regn og sol. Vi har åpnet som nordmalk hele samar, og åpningstiden finner du på www.sirkla.com. .no. En med næringskunder? Hvordan er åpningstiden for du i samarbeid? Vi har som vanlig.